Leoš Valášek, biolog z mikrobiologického ústavu Akademie věd v Praze. Ve svém úspěšném projektu se zabýval regulací syntézy proteinů a způsobem, jakým dochází k sestavování preiniciačních komplexů. To jsou komplexy, které jsou tvořené ribozomem a kopí genetické informace a celou řadu, celou řadu dalších faktorů a vlastně mají za úkol rozpoznat začátek té genetické informace. A ten konkrétní úkol byl studium jednoho z těch faktorů a jeho vliv na regulaci tohoto procesu. Regulace syntézy proteinů, tzv. translace, je proces, během kterého dojde k přečtení a následnému překladu genetické informace do proteinů, která je uložená ve formě DNA. se nelze říct, že syntézou proteinů se genetická informace zhmotní a vdechne buňkám život. Translace probíhá na makromolekulárních buněčních mašinách, rybozomech. Dal by to přepodobnit k počítači máte hardware, kde je uložena informace a ta informace je mrtvá, de facto je tam jenom uložena. A pak máte software, a ten software tu informaci využívá, nahrává, zpracovává a vlastně ten počítač oživí. A to jsou vlastně ty proteiny. Ty proteiny jsou vlastně buniční software, který s tou buňkou potom pracuje. Ale bez toho hardwareu by nemohly fungovat. Tenhle konkrétní projekt je inspirován komplexem, který je tvořen v lidských buňkách z 12 podjednotek, jednotek, 12 menších proteinů, které se spojí v jeden velký komplex. A ten komplex reguluje celou řadu procesů. A nás vlastně zajímá, jednak, které ty procesy reguluje a jednak, co se stane v buňkách, kde ty jednotlivé proteiny třeba chybí. Což se často stává v buňkách, ve kterých probíhá rakovinné bujení. Výzkum tak měl zjistit, jakým způsobem změny ve složení tohoto komplexu ovlivňují život buňky a základní proces tvorby proteinů. Tohle je jeden z hlavních instrumentů naší práce, který nám vlastně pomáhá říct buňku a z té buňky vyzvoly ribozomy, které potom studujeme. Říká tomu mu frakcionační instrument a je to vlastně de facto úplně první zařízení, které jsme pořídili, když jsme laborku založili. Nám to udělá takový pík. A jakmile ten pík se někdy objeví, my přesně víme, v které zkumavce se vyskytuje, a tu zkumavku si vezmeme a tam máme vlastně ten ribozom, tu frakci, kterou chceme studovat dál. V rámci výzkumu byly testovány proteinové interakce LF3 komplexu s ribozomem pomocí hmotnostní spektroskopie ve spolupráci se skupinou Petra Nováka z Mikrobiologického ústavu. Na základě získaných výsledků pak byly vytvářeny modely struktur. Na tu strukturu ribozomu jsme pomocí takové techniky, kdy crosslinkujete proteiny mezi sebou a ještě ribozomální RNA, tak pomocí té techniky jsme vlastně namapovali, kde se ten komplex, který studujeme na tom ribozomu, nachází. A díky tomu, že víme, kde se nachází a víme funkční místa, které na tom ribozomu jsou, tak jsme schopni predikovat, co ty jednotlivé komponenty toho komplexu, ty subjednotky, ty proteiny, které tady jsou znázorněny různými barvami, tak jaké funkce mohou vykonávat. Zhoršená regulace translace přispívá k zhoubnému bujení. Toto zjištění je tak důležité třeba i pro další výzkum rakoviny. Tady jsme vlastně studovali, jakým způsobem ten lidský iniciační faktor 3, který se sestává z 12 subinotek, napomáhá sestavování těch iniciačních komplexů. Cílem té práce bylo postupně odstranit jednotlivé subjednotky, v tomto případě například K a L, a zjistit, jak bude to sestavení toho princíčního komplexu ovlivněno. My víme, že v různých typech rakovin dochází k tomu, že některé z těch proteinů, které jsou zde chybí. A tím, že chybí, dochází k deregulaci té syntézy proteinů, to znamená, že se mohou, mohou vytvářet proteiny, které mohou zhoršovat průběh toho nádorového bojení. A naším cílem vlastně zjistit, co se vlastně konkrétně děje, co se stane, když ztratíme protein KL v těch rakovinných buňkách které proteiny jsou a které nejsou vytvářeny a jakým způsobem tehle proces může to rakoviné bujení podporovat a de facto ten průběh zhoršovat. Výzkum regulací syntézy proteinů je podle doktora Valáška nekončící proces. Výzkum tak pokračuje a je podporován Grantem Expro. My jsme používali modelový systém a teďka půjdeme do buněk a podíváme se, vlastně, jakým způsobem, ty procesy probíhají, po případě neprobíhají, když je něco špatně na celogenomové úrovni.